На спортивному майданчику Хмельницької школи номер 19, що у мікрорайоні Ружична, стартували дворові Олімпійські ігри. На п'яти локаціях діти ознайомлюються та перевіряють свої вміння у різних видах спорту. Педагогиня Тетяна Белінська вчить метанню списам. Ти робиш три кроки розбігу і легенько кидаєш спис. На цій локації діти мають володіти гарною координацією, розрахувати правильно силу китка. Крім того, і розбіг треба врахувати, і щоб заступ не зробити. У нас тут є певні границі, які треба обов'язково перейти для того, щоб отримати приз. Тобто для дівчаток це 8 метрів довж... до... кидок, а для хлопчиків не менше 10 метрів. Учасниця Ігор Анастасія вперше спробувала себе у метані спису. Класно. Що найбільше сподобалося? Метання метані спису кидати. Тренер Віктор Христофор показує майстер-клас зі штовхання ядра. Догори кидаємо, тоді він далі летить. Правильно кидайте. Отак, води. Ми можемо толкати від плеча, можемо кидати за голови. М'язи розвиваються, все, і мишлення куди кинути, тому що треба кинути на кружок, щоб попасти в ціль. Анастасія Яковець на іншій локації знайомих дітей із кільцекидом. Тут діти можуть провірити себе на влучність. Тут ускладнення йде в тому, що дитина. Має м'ячиком або обручем, наприклад, попасти саме в цілі. Вони тренують в дитини можливість сконцентруватися і загартовує напевно, що хід до цілі. Учасник ігор Владислав зізнається, найважче для нього закидати кільця. Понравилось більше кидати спис, бо там було дуже легко вибити приз. А Денис розповідає йому найбільше сподобались стрибки. Я просто пішов грати в футбол це, це, це, це, це, соревновання, я захотію грати". У такому форматі дворові Олімпійські ігри у Хмельницькому відбуваються вдруге. Минулоріч через карантинні обмеження грали онлайн, говорить директор Хмельницького міського центру по роботі із дітьми та підлітками за місцем проживання Олексій Янчук. Додає, головна ідея – проведення ігор у всіх мікрорайонах міста. «Майже на всіх сучасних майданчиках по всьому місту. Також плануємо відвідати і школи на територіальній громаді. Тому що якщо проводити змагання, наприклад, ну не змагання, а такий а таку о, фестиваль фактично десь, наприклад, на центральному стадіоні, то не всі зможуть приїхати. А можливо, в таких районах, де є при школах майданчики, діти, які проживають поруч, або або знають і отримують цю інформацію, вони можуть вільний свій час прийти і спробувати свої сили витисну. Можливо, їм щось сподобається, і в майбутньому з наших дворових ігор виросте справжній олімпійський чемпіон. Проводитимуть дворові Олімпійські ігри тричі на тиждень з п'яти видів спорту до кінця липня – з 12 до 15 -ї. Катерина Шевчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.